Амінь. Сучасні Отцію, прию, прості, Отіса, Христос Воскрес! Це така велика радість сьогодні знову мені бути між вами, вас побачити, що можна було один одного хоча б привітати з тим великим світом, найбільшим святом. Остиво Пасха це є перше свято, яке святкували християни. Ці інші свята потім народилися в Пасхі. Тому ми Пасху називаємо святом усіх праздників і торжеством усіх торжеств. Цікаво, що після свого Воскресіння Ісус Христос дуже хотів зустріти своїх учнів. 40 днів він уявлявся. Бо вони думали, що вони вже втратили свого вчителя, Втратили надію, втратили все те, про що їм говорив і до чого готував їх, їхній спаситель. Втратили учителя, а з ним і ту силу, якою він їх надіяв. Але ось коли він їх зустрічає, коли вони бачать того, того самого, який страждав, того самого якого розпіли, того самого, якого гробу поклали живим? Та зустріч міняла все їхнє життя. Лише тоді, коли вони зустріли Воскреслого, вони зрозуміли все те, що Він їм говорив. Зустріч є необхідною для того, щоб ви зрозуміти, як часто ми можемо чути про якусь людину, правда? Але як ми особисто її не зустріли, 에, з нею тут солі не з'їли, як каже наш народ, ми можемо сказати, що ми не знаємо до кінця тої людини. Тих сорок днів після свого Воскресіння Ісус Христос хоче, щоб ми його пізнали. Нам вона себе, відкри... себе відкрили. Ми можемо спитатися, а де він є? А де сьогодні? Під час цієї Пасхи можна біжуся Христа зустріти. Боже Слово нам дає відповідь. Він Воскреслий приходить там, де збираються Його учні. Воскреслого Христа можна зустріти у церкві. Не так у церкві якомусь гарному будинку, а у церкві як спільноті людей, які біжують. І сьогодні. Під час твоїх літургії Він до нас прийде. Ми його зустрінемо. Те, про що ми читаємо у Євангелії, те, про кого ми чуємо, з тим ми можемо особисто стикнутися, зустрітися. Тому що потім він до нас зійде на цей світ Христів. Ми будемо причащатися тіла і крові не мертвого Христа, а Воскресне. Ну, тут в останньому часі, коли священник запрошує вас до причастя, каже, зі страхом Божим і вірує в приступи, Христос Воскрес! І того самого Воскреслого Христа, про якого чуємо, Церква вам передає. Але сьогоднішній Євангеліє нам розповідає про один дуже глибокий наслідок особистої зустрічі із Воскреслим Христом. Знаєте, це розкриває, знаєте, ну, це багатство, яке стається з людиною, яка переміняється тоді, коли вона приймає силу Воскресного Христа. Йоанн нам розповідає про таку таємну розмову із фарисеєм Микодимом. Такий був учень Христовий, який боявся при його не знавати. І так рейкомат виходив до нього для того, щоб послухати вчителя. І ця розмова надзвичайно цікава і для Бога. Хтось може подумати, що Христос так тільки глузує з нього. Каже, як? Ти вчити Ізраїля і не знаєш? Але Христос розповідає про якесь нове народження. Народження з висоти. Народження з води і духа. І не куди він каже, як це можна, будучи вже старим, Ще раз народитися. Чи можна би знову увійти в утробу своєї матері, щоб потім пережити ще раз народження? Христос говорить про щось абсолютно інше. Те нове народження з води і духа, і ніщо інше, як святе таїнство хрещення. В той перший і найважливіший момент зустрічі із живим Христом, з нами стався тоді, коли ми занурилися у Його смерть і разом з Ним воскресли. Це був момент нашого з вами хрещення. Тому-то в часі Пасхи, навіть в часі того пасхального тижня, замість Святий Боже, ми співаємо «Вийшов Христа, хрестилися, у Христа зудягнулися. Ви! ви зудягнулися до того з Христа. І всяке оновлення людини, всяке відродження людини і що інше, як оновлення, відродження того дару вічного життя, яке ми отримали у таїнстві хрещення. Є ще одна дуже цікава частина цього Євангелія, але яку часу ми не звертаємо так уваги. Великий отець, вчитель церкви Августин, на тій одній фразі побудував цілу богослов'ю, спасіння людини. Каже Христос, ніхто не вийшов на небо, тільки той, хто зійшов з неба. Син чоловічий. А каже Августин, а хочеш вийти на небо, мусиш бути у тому єдиному, який його сходить. Тайне на хрещення нас вщеплює, вживлює у тіло Воскреслого Спасителя. Тому не просто ми причащаємось Його тіла і крові у Тайні Євхаристії. Ми стаємо Його тілом. Він сьогодні до нас прийде, щоб наповнити нас силою Воскреслого, а ми як церква станемо через причастя єдиним тілом Воскресного Спасителя. Тому каже, а Бог що церква Христова, ми, віруючі люди, ми є Його мастичним тілом. Тому таєнство хрещення не тільки народжує нас з висоти, з води і духа, воно ще нас вщеплює у тіло Воскресного Христа і обов'язково веде до спільноти. Тому як ми сьогодні хочемо Знати, чи хтось є добрим християнином, я завжди питаюся, а до якої парафіти ти належиш? До якої спільноти учні Воскресного Христа ти є вщеплений силою твого хрещення? Ми сьогодні слухаємо тоді ну, глибокі, засадничі речі, не тільки про те, що сталося із Христом, а у світі Його Воскресіння ми глибше пізнаємо себе. Ким ми є, як християни? Що з нами сталося, коли ми увійшли у Його Воскресіння? Ким ми стали, коли народилися з води і духа? Але все, те ми сьогодні переосмислюємо, знову ж таки, в нових обставинах, в часі війни. Що означає Пасха під час війни? Які плоди Святкування пасхальної радості ми, зранений народ України, можемо почерпнути. І ось сьогоднішнє Боже Слово дуже глибоко нам відповідає на ці питання. Усяке оновлення людини, всяке поповнення її духовного боєкомплекту, всяке відновлення її сил і ніщо інше, як відновлення її. Тамства Хрещення. Той, хто відмовляє ті сили. Той, хто дає нам таку життєву силу, над якою навіть смерть не має влади, нам походить від Духа Святого. Тому так важливо нам, вдивляючись в обличчя смерті, сказати їй разом з апостолом Павлом: Смерть, смерть, де твоє жало? Ти не маєш сили влади на тими кого Дух Святий відродив, народив з висот. Ми сьогодні віримо, що та сила життєва, благодать Духа Святого, яка діє в нас, є тим найважливішим лікарством на усі наші рани, які ми носимо. Це є головний секрет нашої стійкості, нашого відродження. Так завжди було в історії нашої батьківщини і нашого народу. Всі дивувалися, як так українці щоразь-то після різних періодів руїни, знищення, як тільки їх залишуть на певний час жити в мирі. Вони ну, як Фенікс з пеплу, знову повстають. Звідки в них та життєва сила? Це показується, що ми є народом християнським. Та сила, життєва сила Воскресло пульсує в жилах в тілі нашого народу. Я хочу вам усім побажати, що всі ті плоди тої Пасхи кожен з нас глибоко пережив, бо нам важко. Часом ми відчуваємо, що ця війна є подібна до такого довгого марафону, який ми мусимо бігти. Більше того інтенсивний, і швидкий збігу, щораз позбільшується. І ми, як кожен той, хто біжить до фінішу, завжди дивимося, а коли ж цей фініш на кінець-то настане. Для того, щоб добігти до кінця, для того, щоб вийти на висоти, треба повсякчасно знаходити у віце друге дихання. А це не друге дихання, ніж що інше, як потих у нас, Духа Святого, Духа Воскресного Спасителя. Нехай така божественна благодать, яка тут сьогодні у нас діє, обновить нас, відродить, надасть усім нам сили, надасть усім нам віри і впевненості, що ми рухаємося до благородної, високої мети. І саме в син чоловічний який зійшов з небес на землю, щоб нас собою піднести, є тим, хто буде джерелом запевненням нашої перемоги. Запевненням того, що та сіт, до якої він нас кличе, він допоможе їй послід. Тому ми кажемо, ми залікуємо наші ради, бо Христос воскрес. Ми відбудуємо наші міста і села. Бо Христос воскрес. Ми переможемо того, хто сиє смерть, силою воскресного. Бо Христос воскрес. Христос воскрес.